من المشركين قل إني أقاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرح عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يَمْسَسْكَ الله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 تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شُرَكَاءُكُمُ الذين كنتم تَزْعُمُونَ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله وكذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون الله ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكن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 وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ أوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين